Днешното видео. Можем ли да измамим системата? Може ли да повишим тренираността си, като караме по-малко? Да започваме! Време е за епизод 3 от поредицата, в която говоря за всички тренировъчни зони, що се касае до пулсовата честота. Днес главен герой ще бъде Зона 3, позната още като Sweet Spot. Зона 1 и 2 вече минаха, има видеа за тях. Горе в дясно някъде ще се появи плейлист, в който може да ги намерите, така че ако не сте гледали, първо отидете да ги глядите и после се върнете тук. Да не губя повече време, да започваме. В миналия епизод 2 ви казах, че това видео за Зона 3 ще бъде много важно за хората, които нямат чак толкова време за каране през работната седмица. И могат да отделят не повече от 60-90 минути, на ден за каране на тренажора. Защо обаче е важно за вас? Защото може да форсирате така да се каже организма си и подобренията, които ще видите при каране с дългите часове в зона 2, ще може да ги постигнете карайки в зона 3, без да има нужда да карате по 15-20 часа на седмица. Изграждането на аеробната издържливост може да се случи по два начина. Класическия метод е с карания 15-20 часа на седмица, дори да кажем от 13-14 нагоре, от 13 до 20 часа или съответно карайки по 6-7-8 часа на седмица до към 10 но имайки тренировъчни сесии в зона 3. Веднага обаче едно голямо предупреждение, както всичко в живота, ако се опитаме да минем напряко, има също с много голям шанс да се предцакаме повече. Тренировките в зона 3, макар и наистина много енерго по-скоро време спестяващи, не трябва да бъдат основа на тренировъчния ви план целогодишно, а да бъдат по-скоро като един спомагателен метод, преди да се навлезе в бъдещите мезоцикли. И все пак, името им Spot не е случайно, на български може да се преведе като злат. Среда, тъй като съотношението между обеме или времетрането и натоварването е с най-оптимален баланс. Нека да преминем сега и към физиологичните особености на зона 3. При трениране в тази зона може да очаквате подобрени на аеробната ви издържливост, да се наблюдава по-добра работа на митохондрите, по-добър кислороден метаболизъм и по-добра ютилизация на енергийните субстрати. До някаква степен физиологичните и особености са същите като при зона 2. Това е логично, тъй като тренирайки в нея, ние се опитваме да постигнем същото което ще постигнем ако караме и в зона 2. Освен червените бавни мускулни въкна от тип 1 тук вече може лека по лека да се наблюдава и активиране на малко по-бързите тип 2А Тренировките в тази трета зона са най-полезни за хората които нямат много време за каране и им става бързо скучно ако карат на тренажора Тренирането в тази зона ще бъде най-оптимално за тях. Ако обаче имате повече време и може да карате през деня, 10 е след ден навън, то тогава не би ви задържало много дълго време в тази зона. Евентуално за вас имашете повече време да карат, бих предписал една или две седмици, в които да преминете просто през тази зона, така да се каже да изтупате праха от краката си и от сърдечно-съдовата система, който се е натрупал през последните дълги седмици, карайки само в зона 2. Истината е, че в дебелите книги тази зона sweet spot зона 3 не съществува тя по-скоро се прилепя към зона 2, а след нея вече идва и трета зона, където преминаваме към лактатния прак. Но заради това, че е насочена към определен тип коездачи, се е появила на бял свят и съществува. Професионалните коездачи рядко прекарат време в тази зона. Поларизираният метод на тренировка, при който се тренира само в най-леките и в най-тежките зони, също я е отрича, но повече за философията около него и физиологичните му характеристики. И защо е толкова известен в световен мащаб, ще видите в Видео. Едно от предимствата на Зона 3 е, че ще ви подготви за бъдещите високоинтензивни сесии да поддържате този по-висок интензитет за определен период от време. Това е особено важно за навлизащите в спорта, тъй като при тях повечето пъти се кара през глава на всяко каране и когато вече се появят сесии, в които трябва да се поддържат точно определен интензитет за точно определено време, нещата стават наистина трудни. Друго предимство, особено когато е студено е, че карайки в зона 3, излизайки и започвайки да карате, ще ви бъде с една идея по-топо, ако трябва да прекарате 4-5 часа в зона 2 на по-нисък пулс. Карайки в зона 3, да кажем в рамките на един час, наистина ще може да изтискате максимума от времето, с което разполагате. Ако решите да правите тези тренировки на тренажора, със сигурност ще ви е много по-малко досадно, отколкото ако трябва да карате в зона 2, и да поддържате един и същи интензитет с часове. Ще сте по-мотивирани по време на сезията и въобще да започнете карамето, тъй като ще има нещо, което да следите нещо, което да очаквате и поне по моят личен опит винаги това ми е помагало много. Преминаваме към втората част от видеото както и при предишните зони ще поговоря за повторението, интензитета и продължителността на тези тренировки. Интензитета трябва да е такъв, че тренировката да не се усеща като разходка в парка, да кажем, но и да не бъде чак толкова тежък, че да не може да направите подобна сесия 2 или 3 пъти в седмицата. Гля пулсовата частота, тя трябва да ви бъде в диапазона от около 75% до 83% от максималния ви пулс, а ако нямате лента за не си мерите пулса, натоварването трябва да го усещате като да кажем 6-7% от 10%, където 10% е максимума, а Едно е най-леко. От гледна точка на лактат, зона 3 се намира непосредствено преди зона 4, където се намира и така наречения лактатен прак. При преминаването на този прак, производството на млечна киселина и съответно преобразуването и в лактат е с такова количество, че организма не може да буферира, т.е. да я обработва и тя започва да се повишава експоненциално. При зона 3 се намираме малко по този прак, съответно организма може да се справи с лека-полека по лека повишаващите се нива на лактат и Ja, както се казва, да ги изчиства. От към продължителност на тренировъчните сесии, тя ще варира и във времето ще се повишава. През първите каране може да започнете с 4 интервала от под 5 минути и съответно лека по лека да ги увеличавате, като започнем с 2 по 10 минути, 2 по 20 минути, 2 по 25, да стигнете до 2 по 30 минути. За повечето хора най-оптимално би било интервалите да бъдат с дължина от около 10-15 минути, тъй като за по-дългите ще ви трябва малко по-силна психическа устойчивост, но пък не е лоша идея да и не е да започнете да я тренирате. Ако пък имате възможност да карате един час навън и да кажем времето е годе окей, трябва след като излезете и загреете в рамките на 15-20 минути да намерите изкачване, което да е сравнително постоянно и там да си направите интервалите. Това също нещо може да се прави наравно, но трябва пак да е извън града, за да може да няма светофари и да няма какво да ви спира по време на самия интервал. Почивката между интервалите не трябва да бъде твърде дълга, тя трябва да бъде така да се каже половината на времето на самия интервал, т.е. ако имате 3 по 10 минути, в зона 3, то почивката ще ви бъде 5 минути, ако имате 20 минути, тя ще бъде 10 минути. Тя няма нужда да е толкова дълга, защото, както казах, организма се намира под лактатния прак и съответно нямаме твърде голямо натрупване на лактат и самия организъм може да се справи безпроблемно с него. Тя трябва да бъде активна, т.е. с каране в зона 1-2, нищо специфично, ако сте на изкачване, просто си продължавате да карате напред. Повторенията. Колко пъти трябва да я правите в седмицата? Отново тук ще е малко трудно да дам еднозначен пример, тъй като за всеки човек ще бъде различно. Играят различни фактори, като отколко време сте в спорта, имате ли предишен опит с такива карания, от кога сте започнали подготовката си и въобще какво е моменто ви функционално състояние. За хората от вас, които нямат много време да карат през работната седмица и да кажем им имат 3 дена, в тези 3 дена може да започнете с една сесия в зона 3 и съответно да направите в последствие и вече 2 това би било напълно достатъчно. Тъй като за разлика от зона 1 и 2, където карането е със сравнително нисък интензитет и до някаква степен може да минете метър без да карате с вентилатор, то тук силно ви съветвам, да започнете да го използвате. Не го насочвайте директно в себе си и в лицето си, а по-скоро в торса си, просто да може въздуха да се раздвижва. Също така, вероятно ще започнете да се потите обилно и хидратацията ви ще трябва да бъде на много добро ниво. Ще отделяте много течности, за това ще трябва да си ги възвърнете. Това става най-добре не с чиста вода, а ако сложите някакъв електролит или минерали в нея, под формата на таблетки, на прах или на всички подобни такива продукти. Ако сте се хранили добре през деня и ще карате след обед на час, час и 15 минути то може да няма нужда да се храните по време на самото каране, но ако карате сутрин преди работа и то е сравнително рано, все пак ще трябва да приемете някакъв въглехидрат не ви съветвам да ядете преди самото каране, особено ако нямате време по-скоро си намерете някаква напитка в която освен минерали да има и въглехидрат, не ви съветвам тези карания да ги правите на гладен стомах. И да, това е всичко за зона 3 към този момент, надявам се че това т че съм ви помогнал с нещо, че сте научили нещо ново. Ако е така, ударете едно харесване, абонирайте се, тъй като предстоят вече много по-интересните видеа за зона 4, 5 и 6. С нетърпение чакам да им дойде и тяхното време. Та да, ще се видим от следващото видео. Айде, чао, чао!